أحبابي، أحبابي، أحبابي، أصحابي، ناسي، أهلي رأنا هنا يا من أعالي العاصمة شوفوا المنظر ما فنقدرش نوصف لكم يا يعجزوا لسان عن التعبير ما شاء الله ما شاء الله المحرك فشراه ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك إذا عرفتوا المكان الناس جاير الناس جاير صاحبها العاصمة يعني ما خارج العاصمه الناس اللي زاروا الجزائر كامل يقدروا يقولوا لنا هذا المكان